Moje ime je Miha in danes sem spet z vami v ŽAR LEGENDAH. Odaj za vse ljubitelje žarjanja, peke in drugih slastih načinov priprave hrane. Kot morda veste, od letos nisem več samo ŽAR LEGENDA, fotomodel za spodnje in zgodnje perilo, ampak tudi žar vplivnež. In s poklicom spletnega vplivneža pride tudi odgovornost. Odgovornost pomagati ljudem v najtežjih, v tistih težkih trenutkih. Vsakemu kdaj je kdaj težko, vsakega od nas kdaj prime duše. Ko se nam na določene dni ne da niti ustati iz uh, postle, vzeti tiste rešetke. Kaj začnemo sami sebe priprečati stvarmi, tvarmi, so, joj, vreme pa ni idealno ali pa, joj, od zuni neki pada. Ne vem, če imam dost sajtenega za podkurt, pa se to lahko v pečici naredim. Dragi žar prijatelji, recite dvomom, ne, ne, naj. vem, vem, da je težko, ampak se ne smemo predat. Še posebej ne takrat, kaj gre za žar naš vsak danji. Naj žar gori cel dan, kaj cel dan, celo leto. Ampak v tistih trenutkih dvoma, v moč žara, naj vam pomagajo naslednje misli, ki sem izbral v knižici Žar upanja, ki je zaradi mnogih slovničnih napak išla v samo založbi. Samo trenutek, da damo zdraven še malce lahke motivacijske glasbe in gremo. Dragi žarer ali žarerka, ko se ti zdi vse težko, se spomni. Nobeden dan ni tako temačen, da ga ne bi razsvetlil žar. Majhna iskra lahko zaneti velik ogen pod jagančkom. V življenju ni vse črno ali beno. Večina dobrih stvari je medium rožnatih. Prijatelje spoznaš v nesreči, sovražnike na banki, kolege pa žaru. Vedno glej na svetlo stran zrezka. Prava ljubezen je kot kvaliteten grill briket. Žari od odstalih. In seveda, po vsakem dežju obriši vebra. Hvala. Upam, da sem s tem sporočilom spodbudil prav vse, da greste v svoje lope, garaže, kleti ali kamorkoli že in na plano privlečete svoje kovinske ljubljenčke, ampak ne še takoj. Ostanite z nami, ker je čas za žar legende.